Thank <music> you. El treball amb joves, les zones rurals i la innovació. Aquests van ser el fil conductor del segon bloc de la jornada de dinamització de la internet social. A la recerca de noves oportunitats amb aquesta idea, s'han posat en marxa iniciatives com les que es van presentar des de l'Òmnia de la Fundació Maria Nau. El seu dinamitzador va aconseguir la interacció amb el públic amb qüestions que a ningú deixaven indiferent. Si us pregunto i atxagueu la mà, a, a quants de vosaltres alguna vegada a la vida? personal, en qualsevol àmbit, us han donat una oportunitat. I quans penseu que a tots aquells que d'alguna manera han triomfat o que vosaltres considereu que a la seva vida són triomfadors poden ser, o triomfadores no? de molts aspectes, personal, eh, laboral o el que sigui, que no ho van aconseguir a la primera oportunitat? Quans penseu que no? Que la primera oportunitat no ho van aconseguir? Els ordinadors moltes vegades sí tenen aquesta segona oportunitat i queda demostrat amb iniciatives com el taller TICBOY per a joves que desenvolupen l'Òmnia de la Fundació Marianau. Doncs bàsicament amb aquests joves el que es fa des d'aquest projecte és recuperar aquest material, eh, per tant, aprendre una miqueta com fer tot això i després intentar donar-li un ús, vale? un segon ús. Els destinataris del projecte, com us deia abans, són sobretot joves, vale? joves amb un perfil més molt determinat. Eh, tots els han, han, han, han tingut un abandonament escolar o, o una escolarització inacabada. Molts són immigrants sense papers. I una miqueta aquesta és l'amalgama general doncs, de temes de participació juvenil, eh, infància, casal infantil, casal de joves, eh, des de Rònia, doncs, tot el tema que fa en formació, a en persones adultes, sensació laboral, etc etc. De la feina amb joves van passar als Puntic de les zones rurals. Són centres que des de l'àmbit rural porten a terme projectes innovadors de suport a l'emprenedoria i col·laboració amb altres iniciatives. Això igualment amb plantes medicinals que també s'entra al nostre camp, que tenen sortides doncs, al mercat, tant a nivell de fer eh, cosmètics per la pell, totes les cremes que portem, sobretot les noies, els nois també ho diem, a la cara de cosmètics... A nivell de medicines, homeopàtics, tot això que coneixem, doncs, bé, surten d'aquestes plantes que també s'estudien, doncs, de com a menys també ajuden a fer aquests estudis, aquests models de creixement. Que a nivell de població, clar, després d'ahir dir-nos que tenen 30.000 habitants al municipi, és com molta gent diu, però i que feu allà, no? Hi ha molt poca gent, però bueno, és com un, un centre de referència a nivell municipal i també una mica de comarca. No som comarca, bueno, no sé però bueno. En l'àmbit de la innovació, també es va parlar dels nous perfils professionals sobre els que treballen des del projecte LaborLab és explorar, a vegades és, és, és posar aquesta gent al voltant d'una taula i llavors plantejar, el, obrir el problema. No, no, no pensar que som nosaltres que els hem de donar la solució, sinó veure aviam entre el que nosaltres sabem i el que ells se saben allà com podem generar algun tipus d'entorn de, o, de, o de resposta. Eh, probablement gent també que està en una situació molt laurea actualment i el que hem de, hem de fer és adequar realment al d'aquest desencaix que ja entra la oferta a la lluga de treball i la demanda del món semblada. Aquí ens ha de ser clar que el que és la demanda de les empreses és el que hem de donar la resposta i la idea és tenir disposada aquesta informació per ajudar als que no tenen feina per, eh, a par, eh, adeques a les necessitats de les pròpies, de les pròpies empreses el foment dels nous perfils professionals de la societat digital va centrar una part d'aquesta jornada de dinamització de la internet social. Nous horitzons professionals que, d'acord a les exposicions, en molts casos encara els hem de descobrir.